نل لڑکیاں رکھ جدو تیرے نل لڑکیاں رکھیا اللہ بھی سو دونیں اللہ بھی سو دونیں دسوں گی سکیاں جدو گیا تیر نڑکیاں رکیے લોકી કી કી કી કે ઓ પાદિયો રોના બлле ઓ પાદિયો રોના બлле મોડકે ના સિયા જે ગોડિયા तेरे માલે પેનાળ કેન્યા એ કીયા میںحبوجی وہی میں بخانو کی لکھی میں بخان دو کی جن پاگل رونا پلے پاگل رونا مر